<تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم يا جماعه في قناه اسكندراني العاب رقم واحد النهارده يا جماعه قابلتني مشكله برضو تالت المشكله اللي هي سيرفر علي بابا هو هو سيرفر شهيرر ده ولا اسمه هي. ما علينا ده ندخل على سيرفر علي جوبه هنلاقي الشخصيه اللي فيه هي هي في سيرفر دوت اه انا اصلا مش فاهم ايه اللي بيحصل في اللعبه اساسا فهنشوف في سيرفر الف ليله وليله واحد قابلتنا مشاكل كتيره جدا ان سيرفر شرمان هو هو دوده وسيرفر بدر البارودي ما اي سيرفر لحد دلوقتي وسيرفر نون الدين هو هو السيرفر ده مش فاهم ازاي يعني مثلا انا جاي اخش على السيرفر ده الاقي نفسي انا في نفس السيرفر ده ده ايه ده انا مش فاهم بالظبط هنشوفه مع بعض خش السيرفر ده بعد كده السيرفر ده السيرفر ده هو السيرفر ده مش فاهم اي حاجه خش على السيرفر على بابا اهو اختندران هي, هي الشخصيه والنقابه وكل حاجه اهي تمام نطلع نخش اهو السيرفر ده مش عارف باين عليهم ضمهم على بعض يا جماعه بين عليهم ضموا السيرفر ده على السيرفر ده تقريبا هو هو السيرفر اه هو المفروض هو. حتى في السيرفر علي بابا يكتب فوق على بابا لا مش كده فوق على بابا ما اعرفش يا ريت يا جماعه تابعونا في التعليقات اكتبوا في التعليقات اي حاجه تفيدنا اي حاجه تفيدنا نعم وكده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشترك الملك ندي